Подобається цей фотон? Це приз для переможця розіграшу від компанії в меблі. А найголовніше те, що він може стати саме твоїм. Умови надзвичайно прості. Треба бути підписником нашого каналу і залишити коментар під цим відео. Ще одна умова. Ваші підписки повинні бути відкритими. Профіль так само. Поспішайте! Розіграш відбудеться 18 грудня 2018 року. Тож часу залишилось дуже мало.